Da har jeg fått med min kollega Christian Bjerke fra høyskolen i Østfold. Kristian han var leder av læreplangruppa i norsk ja. i fagfornyelsen. Mm. Og det som jeg tror mange lærere i Norge stiller seg spørsmål om, mm. hva er egentlig fagfornyelsen? Jo, fagfornyelsen det er en process som har som mål å fornye fagene i kunnskapsløftet. Og dette arbeidet det startet egentlig med Ludvigsen-utvalget sine NOU-er, eh, som etter hvert også da ble konkretisert i Stortingsmelding 28, eh, 2015-2016. Eh, målet, det, de overordnede målene med fagfornyelsen, det kan vi se si er tre hovedpunkter. Det ene er at fagene skal fornyes med tanke på relevans, og da er det relevans både med tanke på eleven, for samfunnet og for arbeidslivet. Så er det kanske det, det største, det store begrepet som springer ut av Ludvigsen utvalgets arbeider, nemlig dybdelæringen. Fagene skal fornyes med tanke på å legge til rette for dybdelæring. Så det tredje punktet er at læreplanene, fagplanene skal ha bedre sammenheng både i fagplanen, men også mellom fag. O i sammenhäng i en folkkplan så ligger det at det skakal være sammenhhang melle om del, eh, mell fagets fagetsærdi og principer og så videre og ned i kompetenngsåde sånn somåtte det er helhetlig og, og hängnge sammen og Dett er huved eh, eh, måde med, med fakfonyrelsen. I fakforelelsen så har det kommet en ny overordne del. Vad ginde den? Overåt nå del, den tar eh, over for generell del. Overordnet del den utdyper verdigrunnlaget i formålsparagrafen. Der er en presisering av opplæringens verdigrunnlag, presisering av prinsipper for læring og også en presisering av prinsippet for skolens praksis överordnade del den går igenom och definierar ting som tvärfagliga teman som vi kan se si är nytt med fagförnyelsen. Eh det inkluderar en lärandemiljö, tillpassad och så vidare. Och vi har lagt fagplanerna, for exempel i norsk, så har vi haft överordnade del liggande föran oss eh för att säkerge för att när vi lagar fagplanen så blir principer fra överordnade del med i fagplanen i norsk och så sånn har alle fag jobbat så för att säker att man jobber med kompetansemålene og fagplanene, ja, så jobber man også med overordnet del. Ikke dermed sagt at man ikke bør lese overordnet del, det må man gjøre. Man er helt nødt til å gå inn i den og lese den grunnig, men man skal altså være trygg på at når man jobber med fagene, så jobber man også med principer fra overordnet del. Ett nytt begrep i fagfornyelsen, det er kjernelementer. Vad er egentlig det, Kristian? Kjernelementer, det er noe som blir laget i forkant av fornyelsen av faga. Og det Kort fortalt så er kjernelementene, det ska være fagenes sentrale innehåll, men, men også arbeidsmåter, tenkemåter og begreper. Kjernelementene de ble vedtatt før vi begynte å fornye fagplanene. De skulle ligge til grunn for arbeidet med å fornye fagplanene. Målet med det var at de skulle legge premissene for at når vi lagde fagplanene, så forholdt vi oss til det det viktigste i faget. No med målet med fagreformen, det var å redusere fagtetthet. Mm. Altså hvor mye man skal lære seg i hvert fag. Mm. Eh, har det blitt det? Ja, det er et godt spørsmål, og det, det kommer det an på hvordan man ser det. Altså i norskfag for eksempel så har vi redusert antall kompetansemål eh, med 60-70 hvis du går hele norskfag i dag fra første klasse barneskolen ut VG3 så har du 161 kompetansemål. Nå er det 93. Det er en stor reduksjon. Men så er det sånn at reduksjon i antall kompetansemål vil ikke alene eh føre til at faget blir mindre. Det kommer i anfall som står i disse kompetansemålene. Men fagplanene har blitt justert med tanke på forhold til andre fag. Vi har gått opp faggrenser og prøvde å, å si at dette, er, dette hører til norskfaget, dette hører til samfunnsfag, og vi trenger ikke disse fordoblingene. Og vi har jo som sagt redusert antallet mål ganske kraftig, og vi har også forsøkt i henhold til kjernelementene da, å forholde oss til fagets, skal vi si det, sentrale i faget. Så, så læreplanverket legger opp til en, en, en klargjøring og prioriteringer i fagene, men dette hänger også sammen med hva som skjer i praksis der ute. Vi har også fått tre tverrfaglige temaer. Eh, hvorfor har vi egentlig fått disse? Disse tre tverrfaglige temaene de springer ut fra Ludvigsnuttvalgets arbeid. Og de tverrfaglige temaene de går in i fagfornyelsen in i læreplanverket. Eh, dette er viktige samfunnsaktuelle temaer som skal prioriteres i alle fag der det er naturlig. Fagplanene er revidert med tanke på disse tverrfaglige temaene. Tanken med de tverrfaglige temaene er ikke i utgangspunktet at de skal resultere i en ukes eller 14-dagers prosjektarbeid. Det kan de gjerne gjøre, og veldig gjerne. Men i tillegg så er altså tanken at når du jobber med fagplanene, så jobber du med de tverrfaglige temaene, for fagplanene er laget utifra disse temaene. Det er ikke alle de tverrfaglige temaene som er representert i alle fag, men samlet sett, elevenes totale samlet skolegang, skal, alle, skal vi alle si, elementene i disse tverrfaglige temaene. Christian, vad tänker du er den store forskjellen på kunnskapsløftet, altså K06, mm. og fagfornyelsen? Ja, det er jo sånn at dette er ikke en ny læreplan. Dette er ikke en ny skolereform. Det er en videreføring, en fornyelse av eksisterende læreplan. Uh, og da tänker jeg at disse begrepene som er løftet fram fra Ludvigs nytvalgets arbeid, dybdelæring, er et sentralt begrep i fagfornyelsen. Det er et viktig begrep, og det å løfte fram at elevene må få tid til å jobbe grunnig med fagstoffet, sette seg godt inn i det, uh, det, er en, en, en, det er et stort begrep i fagfornyelsen. Dette har vi jo for så vidt prøvd få til før også, men, men det er en viktig presisering av at, av at læring tar tid. Så er det de tverrfaglige temaene, de er, de er nye med fagfornyelsen, og de kan gi oss viktige perspektiver, nye perspektiver på fagstoffet i faga våre. Så er det vurderingstekster, altså hver, hver enkelt fagplan har fått vurderingstekster etter hvert hovedtid, altså 2.4., 7. og så videre, og der er det altså sånn at det står noe om vurdering er på trinnet, underveisvurdering for de trinne som bare har det, og sluttvurdering for de trinne som har det. Og det er, en, det er en ny ting med med fagfornyelsen. Så vi fått inn noen metodeførende verb som for eksempel verbet utforske, som, som før har vært ganske tydelig i samfunnsfag og naturfag, men som nå også er tydelig i mange andre fag, og dette med utforsking, det, det, det å finne ut av selv, eksperimentere og, og så videre, det, det er et metodeførende verb som, som kanskje vil ha noe se si for, for praksisen vår.